شرب اشجار شرب اوراق شرب اشجار شو صارلك غادي نبقى نبان ايكونيك وخا خاراسيتك هيدلر لير سمح لي ما غاتسمعها شيطاني حاضر كنت كنتاقلك بالماضي والمستقبل والحاضر كنحس برابي باغي يدوي تاني اما اللي داز غير والله ما كان حاضر كنت كنحتضر دابا تاني نفخ في الراب الروح جيتك الراب كنصادر سيفي وخا قدام ما بانش فيه الاف او دو او تروى فاش تشوفني في الصور نال هاد الراسك ما رسم على وجهي كروه ما فهمتينيش الاف او تيك <تصفيق> تاك طو كاع ليلي ندير فيهم سيركل درت لك نفسي كيفاش عرفت هادشي العجاب في امك امي كتقولي ما بقى ما يعجب ما كنتعجبش لكان كيجيك رابك ناضي وانت في الراب راك امي جيتك بداك ناكل فلو شفتيني جاب لك الله وراك معاشر مع النابي كتمدور بيا عشران فتلقيت بيضات في جنابي كيلوسي فرحاكم الجنه والنار ما تشيقتيش بلاتي نوريك جناحي وتابعد من تفاحه لبانت لك في ناني كتجيني سنطيحه وعرباس باغي تفهم في كلشي كيف جمالي كيف جمالي فاطيج جمالي, جمالي فهمتينيش ال اف و سي تاك تاك تاون كاع الليل ندير فيلم سيركل تي ماكمقش امباينو سيكشن